Зробіть сумісний стрім із Сергією Іванович Київська Русь обсудіть питання по, по утепленню, як пережити зиму, і не тільки дякую. А мені, ну, по-перше, я не знаю, хто такий Сергій Іванович, вибачте, я не знаю, про хто він, що він, і так далі. Ось, а по-друге, я теж не розумію суті вашого питання. До чого тут утеплення будинку і до пережити зиму? Це не взаємопов'язані речі взагалі-то. Люди, багато хто живе взагалі не в утепленому будинку і десятки років, і немає ніякої там проблеми. Тому, вибачте, я зовсім не розумію, навіщо це і в чому суть цього питання. Ми утеплюємо для того, щоб зменшити ек... е... експлуатаційні витрати будинку, все, а не для того, щоб вижити.